Kontrollera så att fliken Böcker och e-böcker är markerad. I sökfältet kan du söka med boktitel eller författarnamn, men du kan också använda sökord. I det här fallet Informationssökning. Klicka på Sök. Då omdirigeras du till Libris och där ser du träffarna i en träfflista. När du söker efter böcker och e-böcker från Universitetsbibliotekets startsida är träfflistan automatiskt avgränsad på Luleå tekniska universitet. Om du vill se träffar från andra bibliotek klickar du på Ta bort eller avmarkerar Sök bara i Luleå Tekniska universitet. Du kan sortera träfflistan på olika sätt, till exempel efter Relevans eller Nyast först. I fältet till höger kan du avgränsa din sökning. Välj till exempel Bok för att bara se böcker i din träfflista. I träfflistan väljer du den titel du är intresserad av för att få mer information. Om du scrollar ner på sidan ser du då hur många exemplar som finns av boken, om den är placerad i Piteå, Skellefteå eller på Universitetsbiblioteket i Luleå. Med hjälp av kartfunktionen kan du se var i bibliotekslokalen boken är placerad. Du kan också se vilken hylla boken står på, hur länge du får låna den och vilken status boken har, om den är utlånad eller om den finns tillgänglig i biblioteket. Under datum ser du när de utlånade exemplaren ska återlämnas. Om det står On shelf finns boken tillgänglig på sin hylla i biblioteket. Böcker som finns inne kan inte reserveras utan bara lånas på plats. Men om alla titlar är utlånade kan du ställa dig i kö genom att klicka på symbolen Låna reservera. Logga in med ditt personnummer, tio siffror som du skriver utan bindestreck och din fyrasiffriga PIN-kod och bekräfta reservationen. Du får ett mejl när boken finns att hämta på biblioteket. Om du studerar i Luleå och ser att titeln du är intresserad av finns tillgänglig i Piteå eller Skellefteå så kan du reservera boken via knappen Låna reservera. Då skickas den till dig och du får ett meddelande när boken finns att hämta på universitetsbiblioteket i Luleå. Om du bara vill söka efter e-böcker kan du välja e-resurs i menyn till höger. För att läsa en e-bok klickar du på den titel du är intresserad av i träfflistan. Kom ihåg att du behöver vara inloggad på din ltu användare för att ha åtkomst till hela e-boken. Ibland finns en länk där det står Läs utdrag. Klickar du där så kommer du bara att kunna läsa ett utdrag i boken, alltså inte hela e-boken. För att läsa hela e-boken scrollar du ner på sidan och klickar på Läs hela. Då kommer du antingen direkt till e-boken eller så kommer du till en sida där du får mer information om titeln, till exempel villkor för hur e-boken får användas. För att öppna e-boken klickar du på någon av symbolerna till vänster. Antingen omdirigeras du direkt till e-boken eller så kommer du till en ny sida. Och de kan se lite olika ut beroende på vilket förlag e-boken tillhör. Men sök efter en pdf-symbol och klicka på den för att läsa boken i sin helhet. Ibland hittar du en symbol där det står full download som du kan klicka på. Men observera att det inte går att ladda ner alla e-böcker. För att ta reda på vad som gäller för den aktuella e-boken går du till bibliotekets startsida. I vänstermenyn väljer du söka och e-böcker. Skrolla ner på sidan och läs vad som gäller för olika förlag under Instruktioner för e-böcker. Alla e-böcker har olika villkor för nedladdning, kopiering och antal läsare som kan läsa boken samtidigt. Om det är flera användare som läser e-boken samtidigt kan du ibland behöva vänta tills boken blir ledig igen.